بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نسيم حميد المخلافي هذا تقرير عاجل فيما يخص هلال شهر رمضان بعدما أنزلت تقرير مسبق في بخصوص هلال شهر شعبان وكذلك اكتمال البدر في غير موعده لشهر شعبان حيث اكتمل بحسب تقويم أم القرى البدر الأول كان يوم 12 والبدر الثاني كان اليوم الثالث عشر وأما اليوم الرابع عشر فكان بدأ بالتناقص أما بحسب رؤية الهلال فكان يوم حداش وكذلك يوم اثناش وأما يوم الثالث عشر فكان قد بدأ بالتناقص في هذا الشهر إن شاء الله اللي هو رمضان سيكون الخلل أكبر وأكثر وضوحا بكثير جدا على كل حال نذهب أولا إلى المركز الفلكي الدولي مركز الفلك الدولي هذا التقرير هو قبل شهر رمضان وليس خلال شهر رمضان في يوم الأحد السادس من مايو 2018 ثم نذهب لتقويم أم القراء نذهب إلى مشروع رصد الأهلة ونتائج ارصاد الأهلة السابقة ثم نذهب إلى شهر رمضان لننظر توقع شهر رمضان حسب الحسابات الفلكية بالنسبة لتوقع رؤية هلال أول الشهر رمضان في يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 مستحيل بحسب الحسابات الفلكية مستحيل رؤية الهلال مستحيل رؤية الهلال من معظم مناطق العالم ولذلك سيكون يوم الأربعاء متمم للشهر يوم الأربعاء متمم للشهر طيب آه بالنسبة ليوم الأربعاء حسب الحسابات الفلكية حسب الحسابات الفلكية سيكون او سيتم رؤيه القمر بوضوح بالعين المجرده من معظم مناطق العالم هذه طبعا مبني على الحسابات الفلكيه مبني على الحسابات الفلكيه ولكن ستحكم رؤيه الهلال ستحكم رؤيه الهلال عن هذا الشهر نذهب الى تقويم ام القرى طيب تقويم أم القراء تقويم أم القراء تقويم السنوي نذهب إلى شهر مايو مايو طيب. بالنسبة تقويم أم القرى وطبعا رمضان لا يعتمد على تقويم أم القرى ولا على غيره وإنما يعتمد على رؤية الهلال حتى وإن كان تقويم أم القرى مخالفا هذا حسب السنوات السابقة وحسب ما هو معروف ولكن هذه السنة لا نعلم كيف سيصنعون قلنا بأن يوم الثلاثاء مستحيل رؤية الهلال لـ 15 مايو 15 مايو حسب تقويم ام القراء فهو يوم 29 من شعبان معناه ان رمضان من المفترض ان يتمم اقصد شعبان من المفترض ان يتمم في يوم الاربعاء فيكون 30 بدلا من واحد ولا اعلم كيف وضعوا هنا واحد قاموا بوضع هنا واحد بدلا من ثلاثين. لكن هل هذا اولا صحيح؟ نحن نعلم بان الشهر شهر شعبان لم يبداوا بشكل صحيح حتى بتقويم ام القرى وحتى برؤيه الهلال فاكتمل البدر يوم الحادي عشر اللي هو المفترض يكون يوم اربع الرابع عشر الرابع عشر من الشهر اذا فلنقم بحسابه بالشكل الصحيح بالشكل الصحيح الفرق بين الحادي عشر والرابع عشر ثلاثة ايام. اذا نضيف على يوم 15 ثلاثه ايام سنجد باننا بيوم التراي اللي هو مستحيل رؤيه الهلال اللي هو مستحيل رؤيه الهلال سنجد انه في الاساس قد دخل رمضان ثلاث ليالي تخيلوا انتم يوم التراي اللي هو مستحيل رؤيه الهلال يكون قد دخل من رمضان ثلاث ليالي ولن يتم رؤيه الهلال وسيتمون شعبان يوم السادس عشر اللي هو المفترض يكون قد دخل من رمضان أربع ليالي يعني في كل الحالات سواء دخلوا وهو وهم لم يروا الهلال يوم الثلاثاء دخلوا رمضان بدون رؤية الهلال فمعناه فمعناه أنه دخولهم خاطئ وسيكتمل البدر قبل موعده فما بالكم عندما يتم الشهر ويدخلون وثم يجدون أن القمر في ليلته الأولى مرتفع بشكل غير طبيعي و أربع ليالٍ أو ثلاث ليالٍ، فالأكبر والأكبر إن لم يتم رؤية الهلال يوم الأربعاء، هنا سيقف العالم بلحظة صمت، لماذا؟ لإن رمضان بحسب تقويم أم القرى اللي هو تقويم أم القرى ما بنقول تقويم رؤية الهلال، تقويم رؤية الهلال قد خلص أساساً يكون لكن لن يعتمدوا على تقويم رؤية الهلال سيعتمدون على تقويم أم القرى عندما يأتي تقويم أم القرى يوم الثلاثين اللي هو يوم الأربعاء متمم شهر شعبان ولم يروا الهلال ستكون كارثة يعني لن يستطيعوا أن يقولوا للعالم لم نرى الهلال ونحن بيوم ثلاثين وين الهلال طيب إن لم نر الهلال أين الهلال كيف سيكون الشهر واحد ثلاثين يوم فقد يحدث جدل كبير جدا إن لم يروا الهلال وحتى إن رأوا الهلال يوم الثلاثاء أقصد يوم الأربعاء كذلك سيحصل جدل كبير في منتصف الشهر وفي بداية الشهر في بداية الشهر سيجدون القمر مرتفع بشكل كبير في أول يوم له وكذلك منتفخ بشكل كبير على كل حال هذا تقرير مسبق عن شهر رمضان وإن شاء الله في شهر رمضان نكمل الباقي كما يشاء الله فعلى كل حال نعلم علم اليقين أن رمضان لن يدخلوه بالشكل الصحيح لن يدخلوه بالشكل الصحيح وسيتضح الخلل الفلكي بشكل كبير في هذا الشهر في هذا الشهر أنا كباحث وأبحث من فترة طويلة جدا عن موضوع القمر وجدت هناك أشخاص يتكلمون عن أسباب الخلل وموضوع يعني من القرآن الكريم فأتمنى البحث في جوجل عن شيء اسمه حسب ما قرأت وقرأت كثيرا أدركت الشمس القمر أتمنى قراءته للاستفادة لمن يريد ولمن لا يريد فله الحرية ولكني حبا بالعلم والبحث أتمنى البحث عن هذا الشيء وان شاء الله تقرير قريب اقوم بانزاله في رمضان ان شاء الله ومتى ما شاء الله آه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى دعمي بالاشتراك وكذلك آه بالعجاب ومشاركه ونش... هذا الفيديو عسى ان يصل الى اكبر عدد من الناس ليعلموا ما يحصل وما الاسباب ان آه ان بحثوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته